Сторони обвинувачення та захисту уклали угоду про визнання винуватості. У Центральному районному суді Миколаєва розглядалась справа жительки Миколаєва, обвинуваченої за частиною 2 статті 436 Прим. 2 Кримінального кодексу України. Виготовлення поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України. Обвинувачена визнала свою провину та за угодою, що Уклали сторони захисту і обвинувачення, прокурор Олексій Зідрашко запропонував позбавлення волі на три роки з випробувальним терміном один рік. Будь було, угоди, угоди, е фіми, е обіцянки, Це ідуть, що жоден води не укладений угоди, крім стисма, погозови, чи офіціанти, якщо можна. Це ваше друге місце? Суддя Сергій Медюк ухвалив вирок, що врахував угоду. Якщо протягом року обвинувачена не вчинить правопорушень, суд має звільнити її від покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.